السلام علیکم ناظرین کے ایم ٹی وی نی خصوصی لٹ نال میں ہاں تھرڈا ہوسٹ امار نیازی دوستو اب تو سارے علاقے ساری تحصیل بلکہ سادے پورے ضلع میاں والی نے وسیب واسطے انتہائی خوشی کی محسوس ہے جی میں محسوس کراندان یہ نے درمیان 20 سال تو قتل نی دشمنی چلی آنی آئی, آئی تے دوستی تبدیل تھی گئی ہے وہ خاندان تحصیل اس خیل نے سرکردہ مین خاندان میں آخانچہ سرمد خیل کٹو خیل تے سرمد خیل ممجانی خیل یہ نے درمیان آج تو تقریباً 20 سال پہلے قتلنی دشمنی شروع تھی آئی آج جو دوستی تبدیل تھی گئی ہے تو اس میں میں خراج تحسین پیش کرے نا انہیں چہرہ کو انہاں زبانہ کو جہاں نے الفاظ نال اے دل انہاں نا دشمنی نے مقابلے خوشی نہیں دوستی نہیں پیار نہیں محبت نہیں لہرائیے وہ سلوٹ نے ڈاہر میں میں خراج تحسین پیش کرے سا تے سارے دوستوں کو اس چیز کو سراہنا چاہیے کہ یہ آگی تھی نئے دشمنی کو سلح تبدیل کر کہ تعارف تو محتاج نین سیاسی گھرانے نال تلو سابق وزیر اپاشی جناب امانا اللہ خان شادی خیل ان مین ہاتھ اس دشمنی کو سلان تبدیل کرونے ہی وات میں خراج تحسین پیش کرے سا کہ اس علاقے نے رولے کو انہیں سیریئس گدھے یعنی کہ انہیں اے سوچ ان چیے کہ اس قتل کو دوستی تبدیل ہونا چاہیے اس تو علاوہ خصوصی آمد تھئی سلانی تقریب موجودہ سارے ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف نال تلو انہیں بڑی کاوش ہے جناب عبد الرحمان المعروف ببلی خان اس سولاں اے تے خصوصی آمد آئی اس تو علاوہ علاقے نے تمام سیاسی اور سماجی شخصیات اس تو علاوہ میڈیا نے نمائندگان رہا اس چیز کو کوریج جی نہیں تھی اوئی سلوٹ نال ڈھکنے انہاں کوئی میں خراج تحسین پیش کرے نا سیر میڈیا نے نمائندگان اچ محمد بلال روز نیوز نال تلو اس تو علاوہ اسمت اللہ نیازی تے دیگر نمائندگان اتنے موجود ہیں ممتاز خان ممجانی خیل سرمد خیل تے امیر خان کٹو خیل سرمد خیل انہاں نے درمیان یعنی کہ اج تو وی سال پہلے علاقے میں جہے لوگ انہاں کو کو چنگی طرح تے پتہ ہو سی قتل دشمنی آئی آج, آج، یعنی کہ چھبی تاریخ کو وہ دوستی تبدیل تھی گئی ہے یہ نہ وڈے دل کی اللہ تعالی انہاں کو پسند کرے نئے جہے معاف کار دن جہے سلہاں تڑی نکی بڑی, نیکی تے بڑی فراغ دلی نا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کو اس قتل معاف کر دیتا ہے تو یہ علاقے واسطے اچھی گل ہے چونکہ آسے پاس ویاں علی نہ اگر چاہیے ایں بعد جی لوگ اتنے آئے ہوئے نے تو وہ یہ بہوں یار دشمنیا تھوڑے پاسے رولے جڑے بہو قتلانیاں دشمنیاں تم جی لہر دوڑ پی ہے سلحانی لہر تو میں انہاں کوئی دعوت دے سا دور دراز علاقہ نے او تسا سا میاں والی دیکھو ساڈے میاں ہال سرے سریکی وسے بچ بھائی چار لہر دوڑ گئی ہے لوگ لوگ غارو تو ہٹ کے ایک ترقی نہیں سوچینا چاہ گئی ہے سادے گرانٹ آباد تھے انڈا گئے ہیں سادے چ یعنی کہ بزنس دیگر مشاغل نے حوالے نال تے ساری عوام آن لگ گئی ہے تو میں ایک رو خراج تحسین پیش کرے سا آخر انہاں تمام نمائندگان کو سپیشلی جناب امانا اللہ خان شادی خیل عبد الرحمان البروف وبلی خان کہ جیرا انہیں دشمنی کو اس دشمنی کو سلانچ تبدیل کی اے آکھنا چاہتا کہ جی یہ سارے محبت پیار نی لہرے اے برقرار راہے اس سپیشل اس کو برقرار رکھن کان یوت یوتھ نوجوان انہاں کو چاہیے کہ اس چیز کو مکمل طور تے جی سارے تے تی دب لگو ہے کہ میاں لی بھیڑا بہوں لگی قتل بہوں تھ اس تو چھٹکارا حاصل تھی وجے تا کہ سارے جڑے جی نوجوان اس چیز کو فروغ دین، محبت بھائی چارے کو ان نہ نہ وہ کسے رولے یا جھگڑے یا کسی قتل نہ سبب بڑن لو دی خیر جوںکان کی خیر دالا پا مان